Zora. Gəlbim bənzər dağda qara, quru təmiz saf başın dəysin bulutlara, dağlar kimi can amim. Dəstlərin dəvasan, ürəklərdə qalasan. Cədəbəli balaçsan öz elindən güzəlməni. şüb kimi, bilə gətir sarı kimi, yaxın qoyma dərdi qəmi, yaşay düz il, qozalmami.